Mlodosvita, helený mlodosvita, jak Javor zelený. O, javor zelený, nikda sa nežený. O, Javor zelený, nikda Ej, čas, Ej, Dos sebe mi. Las na na mu takičas, budu